Azərbaycanın da folk sənətinin inkişafı sizi hala hazırda qarva edilməyiniz? Hal hazırda yox. Yəni o derecə deyil. Bələcək inkişafı yox, öləcək haqda bu sənətlə. E, asas gəlirməm, beyniniz harda olur? Mən belə buradandı. Başka mən həm yerim yok. Anca bu sənətlə. E, biz bu folk sənətlə sizin harda qöldüyünü edirsiniz. Son zamanlar daha çox e, ad günlərində, e, uşaqların olduğu yerlərdə e, o sözlər, bu sənətə marağı deyil olar ki, yox səbəbi. Sizə bu proqram necə ardına qaldırmaq lazımdır? Yox, sadəcə maraq var, ə, o qədər öldürüblər ki, gətirib bu həddə çatdırıblar yəni, yəni. mənim özüm məsələn 2 ildir İranda iş qurmuşam böyük iş. Böyük proqramlar. Və bu yaxınlarda məsələn 30 gün, 35 gün orada konsert oldu, şou proqramı oldu şey Təbrizdə. İndi 8 gün bir bu bayramla əlaqədar çörfətdə İranculpasında. Öz hansı böylər gəlirdi. Burada da mən niyə indi mən böylər üçün işləyirəm? Mən indi az günlərinizə gedib eləmirəm. Ayın 9-u, 10-u. İyunun 9-u, 10-u Gəz tamaşaçılar teatrında böyük şou olacaq. İllüziya tamaşası olacaq. Mən dəvət edirəm gəlib baxarsınız görərsiz ki, böylərlə işləmək daha rahatdır, böyləri təcribləndirmək daha rahatdır, daha asandır. Nor dilində də şey bir balaca Allahatma daha rahatdır, ən ki uşaqları. Yəni məndə Kifayət qədər böyük proqram var, kifayət qədər böyük illüzyonlar var. Youtube-da da girib baxa bilərsiniz. Hazırda e, foksiyyətində insanı heyvana çevirmək və heyvanı insanı çevirmək e, mən görməmişəm. Bələ deyə bilərəm. Və e, siz də gələcəkdə bu baş versə, heyvanı insanı çevirdiklə rahat olar yoxsa insanı heyvana? Yox, iki mənada. Məcazi mənada e, e, insanı heyvana çevirmək daha rahatdır. Elə e, e, insanlər var ki, məsələn, çox üzr istəyirəm, elə zahirən insan da olsa, e, Daxilən, qəlbən, heyvandır. Amma fokuslu insanı heyvana çevirmək, heyvana çevirmək bir an içində mövcuddur, var, yani onun da sirri var. var. Səhnədə göstərmək daha rahat. Belə üzrə çevrilir də, ona fokusluya ehtiyac yoxdur. E, bir fokuslu e, yani necə bir açmasın, göstərə bilərsiniz, necə edirsiniz? Yəni, ən azıb bir sadə fokuslu, yəni da görsün ki, bəlkə öyrənə bilərlər, nəsə? Yox, açmasın. Ya bilmərəm, amma bir detalı öyrədə bilərəm. Amma siz göstərə bilərsiz. Yo, özünü göstərə bilərəm sözsüz ki, amma açmasını da hər hansısa müəyyən bir detallarla nəsə yönləndirib. Amma biləcəm maraq. Deməli mən də bir foks göstərəcəm. Adətən tamaşaçı sevir ki, məsələn, foks göstərilən əşyaları əlinlə yoxlasın ki, yəni hər şey qaydasında bir siriz falanı yoxdur. Özü bu sırf əl cəhdilə olan bir foksdur. Yəni bax, halqanın yoxla gör, kəsi, qırığı, sınığı, var. Şey, şey böyle, bir de bunda yokluğa, ip de normalde yok. Yani burada başka bir şey elemeye ihtiyacı yoktu da. Bak bu ipi keçiriyorum halkanın içerisinde, keçti. Şimdi sen ne fikir Bu buradan çıkar yoksa yok. Hayır. Biz bunu buraya keçirmeye ne olur? Bak kuleydi, önünde olabilsin kule biraz mani olsun. Hə, küləydir. Baya, yoxlamışsan da özür həmsinə. Çartmaq olar, yoxsa mümkün o mümkün. Olmur lazım. İçinə da yoxlamışsan da Bəli, yoxlamışam. Bə bu, halqadır. Bu da ipdir, düzdür. Halqa ip. Buradan keçirməyə mümkün, yoxsa yoxdur? İçərsində mümkündür. İçərsində mümkündür. Bu, burdan keçməz, haqqaş. Burdan keçməz, yoxdur. Amma indi bir foks edəcəm, keçirəcə <gülüyor> Bax, indi Mənə bir yerdə kömək eləyəcəksiniz. Buradan tut, səhəmət olmasa, sən də buradan tut. Yəni, iplərini iç ucundan da tutmuşsun. Həni, həni. Halğanı da yoxlamışsınız. Yaxın durun görüm. Siz necə övkərəksiniz? Bunu bura keçirmə mümkün olarmı belə? <gülüyor> i̇ndi bunu bağlayaq ki, çıxartmaq heç mümkün olmasın. Yəni, şək küpə qalmasın da. Bu yenə mümkün bir şeydir ya, amma yəqin ki, biz indi bunu bir fokusla mümkün eləyəcək, keçirməyək də onun kimi sadə bir şeydir, bu da kömək elədi, sənə bir dən medal verim də, bu qədər, görə hansı yaxşı görünür, bunların hansı yaxşı görünür, oradan, tündə olan, sənə də keç, bu bir dən qəpi vardır hə? Bu qəpiyi çox yavaş-yavaş sakit, rahat götürəcəm. Siz diqqətlə baxın görüm hardadadır bu qəpiy. Sizə hardadır qəpiy? Əlinizin içərisində. Yoxdur, sağ əl var, sol əl var, hansındadır? Sol. Ha Əgər bu, götürdümsə burada olacaqdır. Başqa yerə getməyəcək. Bax yenə götürəm. Çox rahat baxın, götürdüm hardadadır? Qəpiy. Sol əldə. Sol. Budan görürsüz be? Xeyr, be. Belə təxmin edirsiniz buradan çıxacaq. Çıxacaq, yenə götürdüm, burada yoxdur, deyən görür, burdan çıxacaq. Bak, burada düzdür. Böyle. Qəpi buradadır. Bak, bunun içindədir. Çəktürəm bura, üstə. Yoxdur, o burdan çıxacaq. <gülüyor> Sağlı görür. Yoxdur, deyən görür, burdan çıxacaq. <gülüyor>